אה למה אתה בשחור? זה דניאל ג'יונה, דבר ראשון רק אבל רק דנ... דק כהן מה חשבת? דבר ראשון רק דק דני כהן שדניאל שד, כהן אה, אה, צודק אה? כי יש אשכרה כי הוא באמת כאילו, שמים לב על הפרצוף שלו גם שבן אדם כאילו, יומר אחרי מכיר כאירות אתה לא מבין שזה קרינג'י וגם אתה יודע למה עוד? תנחל שעוד, תנחל שחק, בגלל למה? כן, וגם בגלל למה? גם בגלל שספיד צבא את הגוף לו לצבע לבן, זה למה? תסתכל, תסתכל של ספיד. הוא אומר רק ישראל והוא צריך ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניג, ניג, ניג, ככה. No cap. Ni Thank mm -hmm. you. אני חושב, אני חושב, אני, אני, אני חושב, ש... ש... ש... ש... באמת... מה, מה, מה? תפיל? אני חושב ש ש אה ש ש, ש... ש... ש... ש...